Hej allesammen, Kirsten Stendtevad her, forfatter til bogen Fremtiden Femin om spillereglerne i de 2100'ers lederskab, og jeg har en lille besked her, en lille budskab, en lille reminder, kan man sige, fordi jeg læser nu på LinkedIn, at øh, erhvervsfolkene er ivrige efter at komme tilbage til business as usual. Når vi bare har overstået den her krise, så er vi tilbage, og så kører det, og så er det bare af igen, og heldigvis kostede det forhåbentlig ikke så mange penge og så mange menneskeliv, og så er det bare afsted igen. Og der vil jeg bare sige, der tror jeg, vi tager helt fejl. Jeg tror, hvis vi ikke lærer af denne her krise at gøre tingene på en helt anden måde, så bliver det endnu værre, før det bliver bedre. Altså vi skal virkelig vågne op nu, vi skal virkelig, vi skal virkelig lære af det her. Det her handler ikke nødvendigvis bare om en lille sød virus, der breder sig som steppebrænd over hele kloden. Det handler måske også om, om alle mulige andre ting, som vi skal stoppe op og øh, vende hver sten og finde ud af, hvordan kan vi gøre tingene anderledes i fremtiden. Og jeg kan sige helt kort fra de øh, studier, jeg har lavet over de sidste mange, mange år, altså fra jeg var korrespondent i USA øh, i mange år igennem, op gennem 90'erne, og fra jeg har arbejdet i erhvervslivet op gennem nullerne, og eller workshops, og har haft masser af, jeres, øh, af de medarbejdere, I mister, som er de mest kreative medarbejdere, har haft masser af dem på kursus, lært, lært masser af dem at være iværksætter. Jeg kan bare sige en ting, at spillereglerne har ændret sig, og de virksomheder, som ikke forstår det, bliver nok nødt til at lide lidt mere, før det virkelig går op for dem, at nej, vi kan ikke køre videre med business as usual. Nej, nej, nej, nej. Business as usual is dead. Så øh, de virksomheder, som kommer til at klare sig godt efter krisen, er de virksomheder, som, øh, som benytter krisen, den her pause, den her ufrivillige pause til at ændre fra de gamle spilleregler til de nye spilleregler. Det tror jeg simpelthen på, og det tror jeg, der er masser af evidens på. Man kan se helt statistisk, hvem klarer sig godt igennem kriser. Det er dem, som er vågne nok til at opfatte det paradigmeskift, der skal foregå, for at man kan løse problemerne. Altså, Einstein sagde det allerede til os. Han sagde, at vi kan ikke løse problemer på det samme bevidsthedsniveau, som vi er skabt. Så hvis man tror, at man bare ligesom kan have en lille krise her, og så kører man videre på det samme bevidsthedsniveau, mm -mm, så tror jeg, at man får sig en meget, meget ubehagelig overraskelse. Så jeg vil virkelig, virkelig invitere erhvervsfolk til at være åbne for, det her betyder transformation helt ind i sjælen af virksomheden, sjælen af medarbejderne. Vi skal helt ind, vi skal helt derind. Vi skal helt ind, hvor vi ser på, hvad er råden til vores måde at gøre tingene på. Hvad er vores dybeste motivation? Er det for eksempel frygt? Fordi så kommer der sandsynligvis mere frygte. Ikke for at tage sådan en eller anden New age sandhed og gøre den til sådan en eller anden banal lærersætning. Men, men, men tænk alligevel over det. Altså der er så mange, der er så mange små, små, små og store knapper at dreje på nu. Og det det fede ved den her krise, det er, wow, lige pludselig har vi tid, lige pludselig er vi alle sammen tvunget til at stande op og se på, hvordan vi kan gøre tingene anderledes. Og de virksomheder, som, som, som tager imod den invitation, de kommer til at klare sig superb. De bliver rollemodeller i den nye tidsbevidsthed. De bliver fyrtårn for andre. De bliver dem, som ligesom er, er virkelig viser, hvad agilitet og agil lederskab og resilient leadership og servant leadership og conscious leadership og sustainable leadership og alle de der nye termer, hvad de virkelig går ud på. Så det håber jeg virkelig, at rigtig mange erhvervsledere vil tage til sig. Og jeg står selvfølgelig til rådighed. Hallo, hallo. Der er også en bog her om de syv spilleregler. Øh, og der er masser af erfaring og viden, der er løbet på siden jeg skrev den bog. Men for Guds skyld og for Gudindens skyld, lad nu være med at tro, at I bare kan fortsætte business as usual. Fordi det tror jeg kommer til at gøre rigtig næst. Så don't do that. Øh, tag imod alt den hjælp, øh, der også er for alle os, som har arbejdet rigtig lang tid med, at. Øh, at aflure, at læse, at fornemme, at analysere, at studere, at forske i, at indsamle data om, at eksperimentere med de nye spilleregler, og faktisk have fundet ud af, wow, hvor kan de bruges til meget? Hvor kan de dog fostre kreativitet? Hvor kan de dog fostre innovation? Hvor kan de dog fostre alt det, som vi har gået og sukket efter? Og hvor giver de i øvrigt et meget mere meningsfuldt liv, et meget mindre stresset liv, et meget mere nærværende liv, et meget mere helhedsorienteret liv, et meget mere balanceret liv? There's nothing to lose. So, let's go with you.